انتہا دیکھیں ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ کہ آج جب کرونا دوبارہ آ رہا ہے تو ہر بندہ فون کر رہا ہے کہ میری فیملی کا آ, وہ کووڈ کا ٹیسٹ ہونا ہے ریپڈ ٹیسٹ ہمیں تیس ہزار روپئے چاہیں گے میں نے کیوں بھائی ساڑھے چھ سو روپئے کی کٹ مل رہی ہے جاؤ لے لو کر لو گھر کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے نہیں نہیں وہ تو اسپتال والے تین تین ہزار روپے مانگ رہے ہیں میں نے کس چیز کے مانگ رہے ہوں کس طرح دوبارہ ہمارے لوگوں میں ظلم ہو رہا ہے سے کٹے غائب کی جا رہی ہیں اور وہی چیز جو روپے کی مارکیٹ مل رہی ہے وہ آپ کو 3, 3 کیسے میں کیسے بربریت ہو رہی جسم اللہ عرم آج جب کووڈ ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے تو وہی درندے لوگ وہی جو لوگ لوگوں کی مجبوریوں سے کھیلتے ہیں وہ دوبارہ سے متارک ہو گئے ہیں شہر میں ملک میں ہر جگہ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ابھی میرے جاننے والے نے اپنا ریپڈ ٹیسٹ کروایا ہے جا کے اسپتال میں کرونا کا اپنا اپنی بیوی بچوں اپنی فیملی کا تو وہ ان کے ساتھ لوگ گئے تھے تو ان سے اکیس ہزار روپئے لے لیے تین کے حساب سے جب کہ ہے کو کتنے کا ہے وہ کووڈ کی جو کٹ رہی ہے ریپڈ کی یہ یہ میں نے کا لیا ہے جو کا کا کرنا کیا ہے آپ نے وہی کام یہ دیکھ لیجئے اور ان درندوں کا اندازہ لگائیں جو اکیس اکیس ہزار روپے لے لیے ایک ایک گھر والوں سے تین تین ہزار روپے کا ٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے انہوں نے مارکیٹ سے ساری کٹیں اٹھانا شروع کر دی ہیں اپتال والے جو ہیں انہوں نے جو پرائیویٹ مافیاز ہیں انہوں نے اٹھانا شروع کر دی ہیں یہ ساڑھے چھ سو سات سو ہزار روپے لی کٹ چھپا کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں آپ جائیں گے آپ کا ٹیسٹ کریں گے اور آپ سے تین روپے انتیس سو لے لیں گے آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے اور کرنا کیا ہے وہ دیکھ لیجیے आप देखे भाई इसमें बताया जा रहा है कि आपने इसके अंदर सबसे पहले देखें देखे ट्यूब है इसके अंदर थोड़ा सा ये लिक्विड है ठीक है आपने इसको खोला ये इसको खोला और उसके बाद इसके ऊपर आपने ऐसे करके ये लगा लिया कि जो आपके थूकने के लिए वो बन जाएगा यह बन गया इसके अंदर आपने थूका कितना थूकना है भाई इसके अंदर यह दिखा देख सैंपल दिखा दे ये इसके अंदर आपने थूका किया जितना लिक्विड है।, है।, है भाई उन्होंने बताया इस सुराख में आपने ड्रॉप डालना है और जब आप इस सुराख में ड्रॉप डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर अगर सिंगल लाइट जल रही है तो निगेटिव है और डबल लाइट जल गई दो लाइने आ गई तो पॉजिटिव है अब देखेंगे प्रोसेस में आपको करके दिखा रहा हूँ मैं इसके अंदर ये मैंने इसे थूक दिया और ये मैंने थूकने के बाद अब इसको ये इसका कैप है इसको इसमें बंद कर लिया अब इसमें थूक डालने के बाद आपने इसको बंद कर दिया ऊपर सील लगा दी इसको ऐसे करके दस दफा हिलाया और इसके ऊपर दो ये आपने डाले एक दो कितने खतरे लिखे हुए भाई तीन दो से तीन खतरे लिखा हुआ हमने दो डाल दिए और एक ये तीसरा खतरा डाल लिया अब हमें वेट करना है दस मिनट देखिए दस मिनट हो गए अब इधर आ जाइए जहां क्या होना है ये बहुत बड़ी साइंस नहीं थी यहां पर हमने अपना थूक डाला था अब आप देखिए रेड कलर की कितनी पट्टियां आ गई है इसमें रेड कलर की एक पट्टी आई है अब ये पेपर क्या बोल रहा है इनका यह कह रहा है कि अगर आपकी एक पट्टी आई है रेड कलर की यह देखें तो इसका मतलब आप मनफी हैं और अगर इसमें दो पट्टियां आती हैं तो फिर आप क्या थे पॉजिटिव थे مجھے خالی اتنا بتا دیں ذرا سا تھوک لے کر اس میں ڈالنے میں آپ کے اکیس سو روپئے خرچ ہوا ہے چوبیس سو روپے کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں یہ پرائیویٹ اسپتال مافیا جو اس وقت مارکیٹ سے کٹیں غائب کر رہے ہیں اور میں لوگوں کو یہ بولوں گا کہ جب تم کسی ابتال جا رہے ہو ریپڈ ٹیسٹ جو آپ میرا کر رہے ہو جس کٹ کے اوپر یہ مارکیٹ میں مل رہی ہے ساڑھے پانچ سو چھ سو اور ہزار روپے کی یہ, یہ کمپنی مجھے ہزار گیارہ دے رہی ہے اور جو ناک میں ڈالنے والی ہے وہ مل رہی ہے روپے کی ایبٹ کی تو بھائی تم کیوں لے رہے ہو یہ ظلم اس بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں اور ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے صرف اس پہ نہیں رونا ہے کہ چینی پچاس والی ڈیڑھ سو کیسے ہو گئی آٹا تین سو روپئے کا دس کلو ساڑھے آٹھ سو کیسے ہو گیا وہ بھائی مصیبت آئی بھی کرونا یہ چھ سو پچاس والی کٹ انتیس سو روپئے کی کیسے بکری ہے کیسے ٹیسٹ ہو رہا ہے بھائی کوئی کیوں نہیں پوچھ رہا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں لوگ اس وقت مصیبت میں ایک ایک آدمی کے گھر سے جن کے گھر میں دس لوگ ہیں ان سے یہ لوگ چوبیس چوبیس ہزار روپے کما رہے ہیں